Давидковецька загальноосвітня школа отримала свій набір контейнерів для сортування сміття на початку навчального року. Над реалізацією проєкту «Розумне довкілля» в закладі працюють учні-амбасадори, які працюють з однолітками та молодшими школярами на уроках та під час перерв. Ну, ми розповідали молодшим класам, у вигляді ігор, куди потрібно сортувати пластик, папер. Я знала, що треба сортувати, що є різні види пластику, але просто тоді це було не так розвинуто і якось не було якоїсь мотивації. Директорка школи Оксана Кулик говорить, зараз розсортоване сміття з закладу раз на кілька днів забирає підрядник на утилізацію. А сміття, яке можна зберегти і на ньому зробити, то Учінки самоврядування дуже активно бере в цьому участь. Ми збираємо папір. Директорка додає, планують придбати для школи ще один набір контейнерів. Шо, Шо, це? В закладі дошкільної освіти соколядко міста Хмельницького вихователька Ганна Шашина проводить для середньої групи чотирьох п'ятирічних дітей заняття із сортування сміття. Окремо ми викидаємо що Я папір. Папір, Ми ж не разом все викидаємо, так? Ми викидаємо. Папір, Папір окремо, скло окремо. Люди не, не, бач, не дивляться, куди кидають сміття. Треба святкувати сміття, не забуднювати природу. Не можна все разом викидати. А чому? Бо все. Це зробиться, бо батарейки небезпечні. В дитсадку є кілька контейнерів для органіки, пластику, паперу та батарею, куди діти вчаться викидати сміття за батарейками, щомісяця приїздить екобус. Директорка дошкільного закладу Світлана Губай каже, сортувати сміття своїх вихованців вчать з двох років. А вже починаючи з трьох років, тобто це молодша, середня, старша групи, ми вже з ними проводимо більший комплекс роботи. Звичайно, це бесіди, це зустрічі з представниками екобусу. У навчально-виховному комплексі номер 7 Хмельницького сортування сміття впроваджують у шкільну програму з початкових класів. На уроках вчаться сортувати сміття в імітованих паперових контейнерах. На кожному поверсі школи по кілька контейнерів. Четвертокласниці Марія Волошина та Олександра Візняк брали участь у сортуванні сміття на одній з алей в місті. Там було дуже багато сміття, було скло змішане, маски, серветки і багато пластику. Якщо розсортувати все правильно, то якісь пластикові пляшки підуть на переробку, папір теж може піти на переробку, і скло так само. Керівник Офісу довкілля Іван Підопригора говорить, на контейнери сортування сміття для всіх шкіл Хмельницькій громаді витратили 50 тисяч гривень. Навчальним закладам міста контейнери придбали ще два роки тому. Це є навчальне сортування, тобто ми не очікуємо, що школа буде мати від цього якийсь зиск, хоча і не забороняємо це робити. Справа в тому, що ми колись не навчалися сортування, тобто нас в школі ніхто не вчив. Додає, навчальний центр поводження з відходами ГУФІ-центр працює зараз в червоній зоні за умови наявності сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту для повнолітніх відвідувачів. Діана Колесник, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.